Με σιγά σιγά να μην φοβηθεί. Είναι το μπι που περίμενα μου παντε να τα πει. Η μιζάντα, η δαρμένη, θα ρω πω είμαι σαφή. Νομίζω είμαι μόνο μου, μα είμαι δυο τρει. Είμαι το μεγάλο τοπίο, γι' αυτό είμαι απεχθή. Μακριμάλι μου,σιακέ βρίο και δεν νιώθω διαυγή. Οικογένεια, κάλλη αιώνιο φοιτητή. Πήρα πτυχίο και πανδύο, την οργή μισθέληθη. Κοντολμάνικο στο κρύο, σύντριν τη μιμήτη. Ανασφάλει πριν τα δύο, νοσταλγό τη τορκη. Ελληνική συνταγή, κουβάλι τη λογική. Δικαστή χωρί φύρη γι' αυτό να παρεξηγει τα χρόνια με πονάνε, μιας όπροσκυνήτης αντίστολης εμούτιζε μορμίνα να συρτής. Έκινε βίστες μηχανές μηδενικής από το θύσιροικής προτικής, πιστός που να Γράφουν οι άλλοι και δεν έγραφα εγώ. Χωρί φρένα ή μόνη προσφυσία να ζητώ. Συνταρακτικό πρέπει και οφείλω να συστηθώ. Μα δεν τσουλάω, ούτε λίγο πέσα προειδοποιώ. Έχει και μολυσμένο από πάθο τυφλό. Μαγκαϊζάντα είναι κύκλο, άμα θες ορισμό. Σημαντικό αερικό, μένω σημάσιο πυλό. Αθώς, και το θύμα, όλα είμαι εγώ. Μαύρη φόρμα, φούτερ, κλασικό σκηνικό. και Κάνω λεύμα απ' στο παλιό μου εαυτό κοκαλώνια καριέα δίχως ούτε λιγμό Βγάζω τα βουλώνια μου το λάστιχο να εκδικηθώ Τώρα στρίβω και με μα δεν φτιάχτηκα γι' αυτό Ωρεφέ, παρεκκουμπρέα. Μα τα ακούσει, φωνάζουν. Δε με τρομάζει. Μα το σκηνικό πολύ νεκρομοιάζει. Κοίτα παντού, τι καμψεί. Ψυχέ να διαταράσουν, μα η Ζάντα παρακάμπτει και αφανισμό τάζει. Είναι το πέμπτο στο μαράζι και η πίεση που στάσουν. Του ταχύνω για τη στάση με δυο πόδια στο γκάζι. Οι παρθένε για τη λήτρωση το κρίνο του στάβου. Και βολτάνουν με το δαίμο να πουρει με σκοπάση. Φεύγω όπω ήρθα, αλλά με χάο στην τάξη. Σταύρω σε νεά, μάθηση Ζάντα να μη σε βλάψει. Μα το παλιό, μου, το εγώ μου ο Θε θα το ψάξει. Κλάψει όλα εντάξει, όλοι με είχαν, μην βρέξει και μη στάξει Μα το θέαμα στον τύπο του οποίου είμαι βάση Εξετάζει αδερφάκι πως και σένα θα αλλάξει Είναι τάση λάμψη και να απάντει έχει χάσει